להתחיל לעבוד עם הדאטה הגולמי, זו לא משימה פשוטה. הרבה פעמים יש לנו כמויות אדירות של נתונים או קבצי טקסט עמוסים, אנחנו טובים בדאטה ולא בהכרח יודעים איך לגשת אליו או להתנהל איתו. לעתים יש לנו סוגי דאטה שונים שנרצה למזג או לאבד. גם מבחינת איכות הדאטה, הוא כנראה צריך לעבור איבוד מקדים על מנת להגיע לתוצאות טובות. ובכללי, אנחנו מהר מאוד נרצה להבין אם הנתונים שלנו תואמים לציפייה ולהיגיון. קשה מאוד להבין מה אנחנו רואים כשהדאטה עמוס בהמון רעש, נקודות חריגות, דאטה חסר, קצוי דגימה שונים, סוגי פורמטים שונים, ובכללי כשיש לנו הרבה מאוד דאטה. אז מטלב מפשט ונותן מענה לקשיים שאנחנו נתקלים בהם בשלב העיבוד המקדים. יש לנו מגוון עצום של פונקציות עם המון אפשרויות מתקדמות שנותנות מענה לפעולות העיבוד המקדים. באמצעות פונקציות בודדות, פונקציות של ניקוי דעת החסר, ניקוי Outlayer, החלקה, מזוג טבלאות, נורמליזציה ועוד ועוד. אם נעלה שלב אחד ברמת הפשטות, למי שפחות מתחבר לקטיבת קוד ויותר מתחבר לאינטראקטיביות וללחיצת החבר, בדיוק בשביל זה יש לנו משימות מוכנות מראש שנקראות Live Editor Tasks. אלה הם ממשקי UI שמשובצים ממש בתוך הקוד, ונותנים לנו תצוגה מיידית של תוצאות הפרי פרוסס שלנו. וזאת מבלי לכתוב אפילו לשורת קוד אחת. לאחר שאנחנו מסיימים להגדיר את המאפיינים של אותה מסימה, אנחנו רוצים להפוך אותה זה לקוד MATLAB אריך ושכול. ואם אנחנו מעוניינים בממשק אחד המרכז את כל פולות הויזוא דה מקדים, נוכל ליצור את הפיתרון בגרסת ה-2022a. בגרסה הזו יצאה אפליקציה חדשה שנקראת Data Cleaner, שעוסה את כל פולות הויזוא דה מקדים בצורה אינטראקטיבית במקום אחד. אם נזכר את תהליך העבודה השלם והסרטונים הקודמים, נזכר בעבודה שהדאטה שאנחנו מכניסים לתוך המודל צריך להיות מתויג. שלב התיוג יכול להיות סזיפי וארוך, ובדיוק לשם כך, מטווקס פיתחו המון ממשקי תיוג שיעזרו לנו ויתנו מענה נוח לתיוג הנתונים. אפליקציית התיוג הן רבות בהתאם לצורך שלנו, אם נרצה לתאק תמונות, אותות, אותות שמע, וידאו, אולי תמונות נפחיות, ועננה נקודות לידר. דוגמה אחת מאפליקציות היא image Labeler, שבעזרתה ניתן לטייק תמונות במגוון צורות. בסרטון שלפנינו אנחנו רואים טיוג לפי פיקסלים, המשמש לביצוע משימה של Semantic Segmentation. תישארי אותנו לקבלת תכנים נסופים בסרטונים הבאים.